ברוכים השווים, אנחנו פותרים את הסעיף האחרון של שאלה אחת. במבחן החדווה שלנו מ-2008. נחזור על הבעיה. אמרנו שהשטח R מבטא פני השטח של אגם קטן. בכול נקודה ב-R, שהמרחק של y הוא X, עומק המים נתון על age של X שווה 3 פחות X. מיצעות נפח המים באגם. ניסינו לעשות כאן ציור בפרספקטיבה של האגם. אלה פני השטח של האגם. וניסינו לצייר את העומק, כאשר x שווה 0, העומק הוא בדיוק 3. נניח 3 מטרים, או כל יחידת מדידה אחרת. לאחר מכן, כאשר x שווה 2, עומק האגם יהיה יחידה אחת. כדי למצוא את הנפח, נחשוב על זה כך. איך נראה חתך בכל נקודה באגם? בואו נראה. בואו ננסה לתבונן בחתך של האגם. מסמן אותו בצבע אחר, זה יכול להיות קצת מבלבל, זה לא צבע מאוד שונה, טוב, זה ירוק. רוחב האגם בפני השטח שלו יהיה נתון על ידי ההפרש בין שתי הפונקציות האלה. אנחנו יודעים שהפונקציה העליונה סינוס של פאי x, והפונקציה התחתונה היא x בשלישית, פחות 4x. בואו ננסה לסרטט את החתך. אנחנו יודעים שרוחב האגם לאורך פני השטח בחתך הזה יהיה שווה להפרש בין הזאת והפונקציה הזאת, נכון? ננסה לסרטט. בחתך הזה. הרוחב לאורך פני השטח זה בטח נורא מבלבל. יהיה שווה לפונקציה הזאת פחות הפונקציה הזאת. הוא יהיה שווה לסינוס של פאי אקס פחות x בשלישית פחות 4x. ומה יהיה הגובה כאן? נתון לנו הגובה, כלומר העומק של האגם בכל נקודה הוא 3 פחות x עבור כל x שהוא. כך שזה יהיה 3 פחות x. והשטח של החתך הזה של האגם יהיה שווה סינוס של x, פחות x בשלישית פחות 4x כפול העומק של האגם, נכון? רוחב פני השטח כפול העומק. כלומר זה כפול 3 פחות x. זה השטח של כל חתך. ואנחנו מחפשים את הנפח של האגם כולו. לשם כך ניקח את הנפחים של כל הפרוסות הקטנטנות של האגם, ניקח את השטח של כל חתך ונכפיל אותו ברוחב מאוד קטן כדי לקבל פרוסה מאוד קטנה. ניקח את זה, נכפיל ב-dx, אינטגרציה. נסחום כל הפרוסות של האגם מ שווה 0 עד שווה 2. בואו נעשה זה. נעשה אינטגרציה מ שווה 0 עד שווה 2. גם כאן קיבלנו אינטגרל קשה. אפשר לחשב אותו ביחוד, אם אנחנו משתמשים באינטגרציה בחלקים, אבל זה יהיה די מורכב, כי יש לנו 45 דקות לפתור את כל שלושת הסעיפים. כך שכנראה הכוונה היא שנשתמש במחשבון. בואו נפתור בעזרת המחשבון שלנו. אלה נתונים של הסעיף הקודם שעדיין שמורים לנו במחשבון. אפשר לחוץ על Second ואז Enter ולהגיע לנתון הקודם שהכנסנו. כיוון כבר הקלדנו הרבה נתונים, ההבדל היחידי בין הסעיף הקודם לסעיף הנוכחי הוא שבסעיף הקודם היה לנו הביטוי הזה בריבוע, וכעת אנחנו לא מעלים אותו בריבוע, אלא מכפילים אותו p3 פחות x. בואו נחשב. אפשר למחוק את העלה בריבוע. אנחנו כבר לא מעלים בריבוע, נמחק. כעת נכניס את הנתונים החדשים. ונכניס כפול 3 פחות x, סגור סוג בואו נראה. יש לנו סינוס של פאי x פחות x בשלישית ועוד 4x, נכון? שזה מה שהיה לנו כאן. כפול 3 פחות x. משתנה האינטגרציה שלנו הוא x, ואנחנו עושים אינטגרציה מ-x שווה 0 x שווה 2. נלחץ על Enter. זה מחשב. התשובה שלנו היא 8.37, נראית תשובה הגיונית. קיבלנו שנפח המים באגם, שווה ל-8.37. בתקווה מצאתם את הסרטון הזה מועיל, בהמשך נפתור בעיות נוספות מהסוג הזה. נתראה בסרטון הבא.